مش هقول لا، أنا قلت لك بس أنا بتعود دايماً لما أجي أنا بتكلم بتكلم على حاجة أنا شايفها، إحنا ساعات بنحاول إن إحنا نلاقي أي حاجة نخرج بها من أي مشكلة أو أو أو أو أو. ده طبعاً كله على إن ده الاتفاق. أمين. ممكن الضغوط النفسيه والعصبيه ممكن اجهاد يعني مني ما كان كان مني. رغم في كره القدم صراحه يعني وقعدنا فتره طويله اصل النتايج مش عارف اول ماتش طيب المنافس ليه نظيف زيك وزي بس بعرف لا حول له ولا قوة وانا مجبور اكون مع الاقوى حتى لو كان فاسد ونقصد ولو بقيت بقى اكتر في الشوارع حتى يلوص هل يجب ان اتباطل اتباطل اتباطل اتباطل